עליכם נמצאו את השטח של המאויין ABCD, כאשר נתון שהרדיוס של המעגל המקיף את המשולשים ABD וACD הם 12.5 12 ו-25 בהתאמה. נסרטט עבורנו את המאויין ABCD. נסרטט מאויין. נסרטט את זה, הנה זה. זה שכאן הוא מאויין האות. אנחנו יודעים כי כל הצלעות שבמהויין שוות. ניתן, ניתן כעת שמות, נסמן באותיות את הקודקודים, קודקוד A, B, C ו-D. הנה לפנינו מאוין ABCD. נתו לנו עוד את של המעגל ABD. הנה משולש ABD, זה ABD, זהו משולש ABD, נסרטט את המעגל. נסרטט את המעגל המקיף, זה המעגל המקיף, או המעגל העובר דרך הקודקודים AB ו-D. נסרטט כאן כמיטב יכולתנו. זה לא כל כך ברור מאליו, זה לא תמיד קל. ננסה לעשות זה באופן הבא, הנה זהו זה. זה המעגל המקיף, או זה המעגל משולש ABD שממש כאן. כעת הם אומרים לנו, הם נתנים לנו כי הכותר 12.5. הם אומרים כי הקוטר הזה שכאן, אם נסרטט את של המעגל הזה שכאן, הוא יהיה 12.5. נעבור למעגל הבא, מקיף את משולש ACD. נסרטט ACD. נסרטט את המעגל, דרך שלושת הנקודות האלה, הוא משהו כזה, משהו כמו, משהו כזה, משהו כמו, זה. זה נראה מעגל קצת יותר גדול. הם מקבילים אותנו עם המידע שהם נתנו לנו. הדרך בה סרטטנו את זה, המעגל אמור לראות משהו כזה. אנחנו לא רוצים לבזבז יותר מדי זמן לניסיונות הסרטות של המעגל, אבל הם אומרים לנו כי יהיה לנו להיות מאוד זהירים. הם אמרו כי הרדיוס הוא 12.5 ולא הקוטר, אנחנו עשינו זה כאן מאוד ברור, עדיף כי נמחק את הזה, הוא יוצא מאוד מבולגן. אנחנו יכולים למחור גם את ה-12.5 האלה. הנה, עשינו את ה-12.5, זה הרדיוס של המעגל. לכן המעגל הראשון הזה, ABD, זה שסביב משולש ABD, המרחק הזה שקענו ה-12.5. והמרחק הזה שקענו גם ה-12.5. נתמקד כעת במשולש ACD. במשולש הזה. המעגל מקיף וראה משהו דומה לזה. נecessarily much כמו זה All the material that I said, we are trying to get a high level of achievement. And that's the achievement 25. If we are trying to get it, and that's the center. Or if we 25. Today. What we are going to do is ABCD. אם צפיתם באחד מהשיעורים הקודמים, למעשה הסברנו בו את התנאי המקדים לזה. בגלל שיש נוסחה הוכחנו את הנוסחה בגיאומטריה. וברשימת התחרות במתמטיקה אנחנו הוכחנו את הנוסחה המקשרת של שטח משולש לרדיוס של המעגל המקיף אותו. נכתוב כאן מחדש את הנוסחה. הנוסחה היא של המעגל מקיף. שווה למכפלה של המשולש, למכפלת של צלעות המשולש, כל זה חלקי 4, כפול השטח של המשולש. נראה אם אנחנו יכולים להשתמש בנוסחה הזאת. אנחנו הוכחנו בש... קודם, דרך לחשב את השטח של משולש ABD, או לבטא אותם איכשהו, במשולש ACD. נראה אם אנחנו יכולים לעזר במידע הזה, של נסרטט את זה מחדש, נסרטט את זה מחדש נקי יותר, בגלל שנראה לנו כי תרשים נהפך לדי מבולגן. נסרטט מחדש את המאוין, אם אתם רוצים אין חובה לסרטט את המעגלים המקיפים או את המעגלים שמקיפים, בגלל שאנחנו יודעים את הנוסחה הזאת שכאן. LMA, B, C ו-D, נחשוב תחילה למשולש ה-EBD. למעשה אדיף כי נסרטי את התחילה את האלחסונים, אחד מה welche הוא AC והשני הוא BD ועוד אחד מהplayerligסונים AC הוא השני אנחנו יודעים כי האלחסונים שמעוין מהונחים וחוצים, אנחנו יודעים כי זאת זווית ישרה ואנחנו יודעים כי האורך הזה שווה לאורך הזה כמו כן אנחנו יודעים כי האורך הזה שווה לאורך הזה אם אנחנו יודעים את האורך הירוק הזה שכאן, והאורך הצהוב הזה שכאן, אנחנו נהיה מסוגלים לחשב את השטח של המאוлушיים, נסמן אותם באותיות, נכנה את זה שכאן נקרא לו A קטנה והאורך הזה שכאן יהיה B קטנה. אז A כפול B כפול חצי, יהיה שווה שטח של משולש הזה שכאן, כלומר A כפול B כפול חצי כפול 2, יתן לנו את השטח הזה ואת השטח הזה, או דרך אחרת עכשיו לכך, המשולש הזה חופף יש לו את הצלע AB ואת הצלע הזאת שכאן. כל 4 המשולשים האלה יש להם את 3 הצלעות האלה, כל 4 המשולשים האלה חופפים. אתם יכולים לקחת את השטח של המשולש הזה ולהכפיל אותו P4. תקבלו את השטח של המאוין. אני חשוב את זה כאן. שטח המאוין שווה ל-4 כפול חצי AB. חצי AB נותן לנו את המשולש הזה שכאן. 4 כפול זה יהיה זה 4 כפול חצי AB, זה 2 AB, זה יש שטח המאוין. אנחנו יכולים להמשיך, אנחנו יכולים לחשב את A ו-B, אנחנו יכולים לחשב את A ו-B, ואנחנו יכולים לחשב את שטח המאוין. נתמקד בחלק הראשון הזה של המידע. נתמקד במשולש, משולש, ABD. נתיים לעים. נתון לנו כי רדיוס המעגל המקיף הוא 12.5. נשתמש פשוט בנוסחה הזאת שכאן. יש לנו 12.5 שווה לרדיוס המעגל המקיף. 12.5 שווה למכפלה של אורח הצלעות. אז מה האורך של הצלעות שכאן? יש לנו את הצלע הזאת שכאן, צלע BD, זה יהיה פשוט 2A, רואים? זה A ואז A, אז A ועוד A זה 2A, זה יהיה 2A, הצלע הזאת שכאן. מה היא הצלע הזאת? שהיא אחת של המאויין, ומה זה? هو הוא של המשולש ישר הזווית הזה שכאן. ברור זאת יזווית ישרה. זה יש אורח הריבועי של a בריבוע ועוד b בריבוע. אז כל הצלעות תהיינה כמו זאת. זה מאוין, כל הצלעות תהיינה אותו דבר, זה a בריבוע ועוד b בריבוע. אין כולן תהיינה בדיוק באותו אורך. כלומר, של הצלעות, יש כאן שני a, זה אורח של bd, כפול אורח של ab, אשר יהיה הריבועי של A. בריבוע ועוד B בריבוע כפול של AD שזה השורש ריבועי של A בריבוע, בריבוע. כל זה 4 כפול השטח, 4 פעמים השטח של ABD כל זה 4 פעמים אז מה השטח של ABD? הרי ABD הוא שניים המשולשים האלה שכאן. הדבר הזה שכאן הוא חצי AB הדבר הזה הוא גם חצי AB. לכן لكل השטחים יהיה שניים מהדברים האלה שכאן, והם יהיו A כפול B, כי A כפול B נותן לכם את השטח של שני המשולשים האלה. כל אחד חצי AB, במקום לכתוב כאן השטח, אנחנו יכולים לכתוב AB. נראה איך אפשר לפשט. 12.5 שווה... את המחנה בשתיים. אחד, נחלק את המכנה ואת המונע ב-2, זה יהיה 1 זה יהיה 2, נחלק הטבעי זה יהיה 1 זה יהיה 1, שורש ריבואי של A בריבוע ועוד ב בריבוע, כפול שורש ריבואי של A בריבוע ועוד ב בריבוע, זה פשוט A בריבוע ועוד B בריבוע, כי בנו A בריבוע, בריבוע עם 2B. כלומר פיסת הראשונה, הרדיאס המקיף של 12.5 אי의 ABD, נותנת לנו את המשוואה נעשה כעת אותו דבר עבור ACD. הרדיוס המקיף שלו הוא 25, ששווה לאורך של הצלע הזאת. זאת היא B, גם זאת B, אז 2B. נקבל 2B כפול האורך של הצלע הזאת, וזה שווה לשורש ריבועי של A בריבוע B בריבוע. כפול האורך של הצלע הזאת שגם היא תי השורש הריבועי של A בריבוע ועוד B בריבוע כל זה כפול כל זה כפול חלקי כפול 4 כפול השטח של המשולש והשטח פה ממשפתי יש את פשוט שטח המשולש וזה חצי AB ועוד המשולש הזה שגם הוא חצי AB אתם מחברים אותם ביחד תקבלו פשוט AB תקבלו פשוט A B חלקי 2 חלקי 2 תקבלו כאן אחד תקבלו 2 לחלק ב B ותקבלו אחד וזהופך להיות רק תקבלו 25 שווה למונה שורש ריבועי e של A בריבוע ועוד B בריבוע כפול עצמו, זה יהיה פשוט A בריבוע ועוד B בריבוע, חלקי 2A. המשולש השני, הרדיוס המקיף שלו הוא 25. וזה נותן לנו את המשוואה הזאת שכאן. עכשיו אנחנו יכולים לשתמש בשתי משוואות, יש לנו שתי משוואות עם שתי נלמים, נפתור עבור A וB, אם נדע A וB אנחנו נוכל לחזור אחורה ולחשב את שטח מאוין. כאן אנחנו קיבלנו, נחפיש שני אגפים בשני ב, נקבל 25 ב, שווה ל A ברי בורוות ב ברי בורו. כאן נימנחפיש שני אגפים בשני א, נקבל 50 א, שווה ל A ברי בורוות ב ברי אז 50a שווה ל-a ו-25b שווה ל-a בריבוע ועוד b בריבוע, כלומר 25a חייב שווה 50a, הם שניהם a בריבוע ועוד b בריבוע. 25b ל-50a. הם שניהם שווים ל-a בריבוע ועוד b בריבוע. נחלק ב-25, נקבל כ-b 2 a את זה באדום קיבלנו כי b שווה לשני a אנחנו יכולים לקחת את המידע הזה וכעת להחליף חזרה לתוך המשוואות האלה נפתור עבור b, אנחנו יכולים לפתור עבור a, נכתור אחורה אל זות. נקבל 50a אנחנו חייבים תחילה לפתור עבור a, נקבל 50a שווה ל-a בריבוע ועוד b בריבוע במקום לכתוב אנחנו יודעים שb זה אותו דבר כמו שני a נכתוב כאן שני a בריבוע נקבל 50A שווה ל-A בריבוע ועוד 4 בריבוע. או קיבלנו 50A שווה ל-5A נחלק את שני אגפים, אנחנו יכולים לחלק את שני 5 a אם נחלק את האגף הזה 5 נקבל 10. ואם נחלק את האגף הזה 5 נקבל A. נקבל כי a שווה ל-10, אנחנו הולכים כעת פשוט להחליף חזרה לכאן, ואז מצאנו 2 כפול a שווה ל-b, לכן b שווה ל-2 כפול 10, וזה שווה ל-20. יודעים כי כעת a היא 10 וb היא 20, פשוט צריכים לחזור אחורה לכאן, ולחשב את השטח של המאוין. השטח של המאוין שווה ל-2 כפול a, ש-e 10, 2 כפול 10 כפול 20. 20 20, 400 השטח של מוין ABCD שווה ל-400.